الكثير من الطلاب الذين يتعلموا في أكاديميتنا تتوجه إلينا بأفكار لمنتجات يريدون بيعها على موقع أمازون قسم منها أفكار رائعة ولكن يوجد عدد من المنتجات مفضل عدم بيعها على الموقع وفي هذا الفيديو سأطلعكم ما هي هذه المنتجات مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي في موقع امازون يوجد قوانين واضحة بخصوص المنتجات الممنوع بيعها على الموقع يمكنكم تفحصها من خلال الرابط المبين في وصف الفيديو ولكن يوجد ايضا فئة من المنتجات مفضل عدم بيعها ايضا من تجربة في البيع على موقع امازون هذه هي المنتجات التي مفضل عدم بيعها على الموقع اولا منتجات التي تستعمل على الجسم إما في الخارج أو في الداخل في الداخل يعني مثل حبوب أو طعام أو أدوية وفي الخارج يعني كريمات أو ما شابه ذلك هذه المنتجات تتطلب عدة تأشيرات لبيعها على الموقع، وسيستغرق الكثير من الوقت للحصول على هذه التأشيرات أيضا يجب أن تكون حسب تعليمات وتأشيرات الدولة أي إذا سأبيع منتج كهذا في أمازون أمريكا سيكون المنتج ملائماً متطلبات الدولة لهذا المنتج. ثانياً منتجات إلكترونية أنصحكم عدم بيع منتجات إلكترونية معقدة والتي يصعب تشغيلها والعمل بها لأنه سينتج الكثير من خدمة الزبائن والكثير من عمليات الإرجاع. منتجات إلكترونية بسيطة لا بأس يمكنكم بيعها. ثالثا منتجات ثقيلة او كبيرة الحجم انصحكم عدم بيع منتجات كهذه اولا لان شحنها سيكون مكلف جدا وثانيا مبلغ تخزين المنتج في مخازن الامازون سيكون مكلف ايضا وسيكون عدة صعوبات اذا كانت عملية ارجاع وسيكون الكثير من المخاطر يوجد الكثير من المنتجات يمكنكم بيعها ركزوا على منتجات خفيفة وسهلة الاستعمال وهذا سيكون سر نجاح. أتمنى أنني نجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن إذا لكل من يريد أن أعلن فيديو عن موضوع معين يخص الشراء أو البيع على موقع أمازون أو موقع ايباي أرجو كتابة الموضوع في التعليقات وأعدكم أنني سأعلن فيديو عنه ايضا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على سابسكرايب لمتابعة كل ما هو جديد عن عالم التجارة الالكترونية اتمنى لكم النجاح وساراكم قريبا